Урочистий захід відбувся на території профілакторію Запорізького національного університету, що розташований на острові Хортиця. За результатами зборів, резервісти управління 110-ї окремої бригади та 114-го окремого батальйону територіальної оборони отримали відзнаки оперативного командування «Схід», начальника тероборони та військового комісара Запорізького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, начальника Запорізького гарнізону. Всі ми знаємо, що зараз на даний час середина загроза з боку Російської Федерації. Не припиняється, відповідно, є необхідність підготовки не тільки кадрових військових, а тих, хто в нас знаходиться в резерві. Це не тільки Запорізької області, це також і інші областя проводять такі зборові заходи. Це в першу чергу з костяк військовослужбовців, які в разі необхідності будуть виконувати бойові завдання в відповідних зонах, районах нашої країни. Задоволений виконаною роботою. Звичайно, нам ще більш-більше досконалювати свої навички, але я радий служити з людьми, котрим нікака різниця, а котрі взяли в руки зброю і готові захищати не тільки Держиморську, які можуть втекти завтра, коли почнеться вторгнення, а своїх рідних, своїх друзів, свій вишневий садочок. Це були збори організаційного ядра у цих 300 спартанців які складають серце територіальної оборони, вони збираються, організовують, підготовують робочі місця, скажімо так, для тих, хто прийде потім в широкому розгортанні. Робота пройшла ефективно, злагодження відбулося, 100% явка, всі відпрацювали, як і мають відпрацювати, люди покликанням яких, внутрішнім покликанням яких є захист рідної батьківщини.